السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فيديو جديد لشقه للبيع متفرعه من شارع شريف وعماره حديثه بالفرش والاجهزه والتكييفات تفاصيل كلها كامله هتلاقوها اسفل الفيديو عماره فيها اثنين اسانسير مدخل شيك زي ما احنا ملاحظين التوضيب بتاعنا أسقف جبسون بورد الارضيه بورسلين كبير تشطيب راقي جدا ملاحظين ان الشمس داخله الشقه الفيو مفتوح وفيه بلاكونة على الشارع عندنا التكييفات جديده عندنا النجف توضيب بسم الله ما شاء الله في عندنا هنا مدخل للغرف طبعا ده وعندنا هنا حمام الضيوف وعندنا هنا المطبخ ميزة ان المطبخ ليه باب بيطلع من هنا وباب من ناحية الغرف بحيث ان اللي يبقى قاعد في الشقة لو عنده ضيوف ما يخشش من ناحية باب الغرف علشان كده عندنا هنا الرخامة حتى جلاكسي الفيو مفتوح تمام العمارة اتنين اسانسير ومدخل هنرجع في الباب دوت اللي احنا قلنا عليه بس هنرجع من الريسبشن علشان حضراتكوا تبقوا ملاحظين المدخل هنخش من المدخل ده طرقة التوزيع اول حاجه هنبدا بيها على ايدنا اليمين هنلاقي الغرفه الاولانيه المساحه هنا ميتين وتلاتين متر طبعا وفي تراس على الشارع من الغرفه الاولى بعد كده بنلاقي الغرفه الثانيه وبردك فيها بلكونه ملاحظين ان التصوير بتاعنا ان الشقه نوره وفيها بردك بلكونه التفاصيل والسعر هتلاقوها اسفل الفيديو دي الغرفه الثانيه وعندنا فيها شاشه بعد كده بنرجع لطريقه التوزيع نلاقي الغرفه الثالثه ماستر ميزه ان الشقه كلها على الشارع ما فيهاش اي حاجه داخلي او على مناور الشقه كلها فيو بتاعها واخد ناصيه فعشان كده الشقة بالكامل مش مجروحة ده هنا مكان الشاشة بتركب ده فرش اللي هنا في الغرف ستيل توضيب بسم الله ما شاء الله هنا مكان الكابينة الشاور وهنا بعد كده بنلاقي الحمام اللي بيخدم الغرفتين غير حمام الضيوف وفي السخان موجود والغسال بنرجع ده الباب اللي احنا قلنا عليه اللي هو بيقدر يدخلنا بحيث ان لو عندنا نقدر نقفل بده بباب ونقفل اللي هناك بباب بحيث لو عندنا ضيوف ما يبقاش المطبخ مجروح اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايك وشير على قد ما نقدر عشان نقدر نوصل لأكبر عدد من الناس اتمنى يكون فيديو النهاردة حذر رضاكم انتظروا مننا الفترة دي ان شاء الله هنتوافد معاكم بفيديوهات في جديدة احنا غبنا فترة اي نعم بس لظروف لكن المرة دي جايين لكم بشغل جميل جدا في كل حاجة في العقارات والجولات وكل شيء يخص العقارات أتمنى تكون استفدت النهاردة من فيديو النهاردة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته